Здравейте и добре дошли в онлайн курса КлимАлт. В този урок ще научим кои са видовете засушаване, ще изследваме засушавания в средиземноморския басейн и близкия изток и какви са въздействията на недостига на питейна вода и безводието предизвикано от засушаването. Има пет основни категории засушаване – метеорологично, хидрологично, сълско-стопанско, социално-економическо и екологично. Метеорологичната суша е продължителен период на необичайно ниски валежи. Той е специфичен за различните региони, в зависимост от средното количество годишни валежи. Намаляването на валежите в сравнение с историческата средна стойност за тази област би се категоризирало като метеорологична суша. Земеделската суша е, когато влажността на почвата е ниска. Тук се отчитат водните нужди на културите по време на различни етапи на отглеждане. Хидрологичната суша е необичайното намаляване на повърхностите и подземните води. Тя се отнася до постоянно ниските водни обеми в потоци, реки и водохранилища. Човешки дейности като извличане от водохранилища могат да влушат хидрологичните суши. Екологичната суша е комбинация от другите видове суша – метеорологична, сълскостопанска и хидрологична. Социално-економическата суша пък възниква, когато търсенето на вода надвишава предлагането. Силен негативен тренд на валежите от 1960 година насам се наблюдава в източния средиземноморски регион, както и интензивна и продължителна суша между 2007 и 2010 година. Тази суша е определена като най-дългата и най-интензивна през последните 900 години. Някои автори твърдят, че много ниските нива на валежи са довели до рязък спад в производителността на селското стопанство в басейните на Ефрат и Тигър и са изселили стотици хиляди хора, главно в Сирия. Много исторически периоди на сатресения съвпадат с тежки засушавания, например, сушата настъпила в края на Бронзовата ера преди около 3200 години. В този период редица процъфтяващи източно средиземноморски цивилизации се сриват, а селища от селски тип се появяват отново, характеризиращи се с агропастирска дейност и ограничена търговия на далечни разстояния. Това иллюстрира как някои уязвими региони са принудени да търсят драстични адаптивни решения, включително миграция и промени в обществената структура. Очаква се изменението на климата да направи някои райони по-сухи, а други по-влажни. Институтът за световните ресурси направи класация за бъдещия воден стрес в 167 държави до 2040 година. Те откриха, че 33 държави ще са изправени пред изключително високи нива на воден стрес през 2040 година, а от тях Чили, Естония, Намибия и Ботсвана могат да се сблъскат с особено значително увеличение на водния стрес. Една от тревожните прогнози, свързани с изменението на климата, е отслабващият сезон на мусоните в Южна Азия. За последните 5 години валежите в региона са под средното ниво, като 2015 година е най-лоша с спад от 86%. Продължителните топлинни вълни влушават ситуацията още повече. Южният индийски град Ченай, 6 по население, обявява водна криза през юли 2019 година, след като 4 тему основни водохранилища изсъхват напълно. По-голямата част от града остава зависима единствено от водното управление на Ченай, което раздава вода чрез правителствени камиони в кварталите. Влушаващата се суша усилва огромното неравенство между богатите и бедните в Индия. Дори се появяват мафии, управляващи водните танкери, определящи кой получава вода и на каква цена. Недостигът на водоснабдяване с питейна вода може да бъде предизвикан от недостатъчно повърхностни и подземни води, влошаване на качеството на водата, увеличаване на търсенето или увеличаване на уязвимостта към недостиг на вода. Общо 21 големи града в Индия се очаква да изчерпат наличните си подземни води през 2020 година, според правителствен мозъчен тръст. Подземните води, които се изчерпват в продължение на години, съставляват 40% от водоснабдяването на страната. Но други източници също пресъхват. Почти две трети от водохранилищата в Индия са под нормалните водни нива. Дори в момента населението на Индия превъзхожда числено на личното водоснабдяване. Индия се очаква да изпревари Китай като най-населената държава в света за по-малко от десетилетие, а така търсенето на вода ще стане два пъти повече от наличното предлагане до 2040 година. Безводието е съотношението на атмосферния приток на вода, т.е. валежите, към разхода, т.е. потенциалната евапотранспирация или изпарение, което се очаква да намалее вследствие на антропогенните климатични промени, които изострят деградацията на Земята и опостиняването. Аридификацията представлява постепенна промяна на регион от по-влажен към по сух климат а вероятно ще измести много райони по света от преживяващи умерени условия на засушаване от време на време към засегнати от непрекъснати и тежки условия на регулярна суша. Областите на света, които сега са и вероятно ще продължат да бъдат едни от най-засегнатите от засушаване през следващите години, са Средиземноморието, Южна Африка, източното крайбрежие на Австралия и части от Мексико и Бразилия. На много малки острови се очаква да възникне стрес за питейна вода в резултат на прогнозираната промяна на безводието. Очакваното увеличаване на безводието и намаляване на наличността на сладка вода при затоплене с 1,5 градуса по Целзий може да превърне няколко атолови острова в необитаеми. През 2011 година ЮНЕСКО заключи, че изменението на климата може да промени наличността на вода и да застраши водната сигурност. През 2014 година работна група 2 на IPCC посочва, че около 80% от населението на света вече страда от сериозни заплахи за неговата водна сигурност, измерени чрез показатели включително наличие на вода, търсене на вода и замърсяване. Те очакват, че промените в населението като цяло ще имат по-голям ефект върху наличността на водните ресурси, отколкото промените в климата. На регионално ниво промените в климата обаче ще засилят или ще компенсират ефектите от натиска на нарастващото население. Поради комбинация от по-високи температури на водата и намалени речни нива през лятото, наличният капацитет за тецове, използващи речна вода за охлаждане, се очаква да намалее във всички европейски страни. Гърция, Испания и България се очаква да имат най-голямо намаление при затоплене с 2 градуса по Целзии. Сушата причинява недостиг на вода, унищожени реколти, глад и пожари. Дори когато общото количество валежи е достатъчно, недостиг през критичните периоди на растежа намалява добивите. Например, производството на ориз в района на река Меконг е намаляло, тъй като културите се отглеждат като се разчита на дъжд за напояване, а не чрез напоителни системи. Затова и често преживяват периоди на суша. Водоснабдяването за селско стопанска продукция ще бъде отрешаващо значение за поддържане на производството и още по-важно за осигуряване на увеличението на производството на храни, необходимо за поддържане на нарастващото население в света. Други въздействия включват разселване и масови миграции към вече пренаселени градове, болести и дори смърт от небезопасни водохранилища, Млади момичета отпаднали от училище, мафии управляващи водохранилища и сценарии за климатичен апартейт. ситуация, в която богатите могат да си позволят да избегнат последствията от климатичните промени, но не и бедните. Над една четвърт от световната земна повърхност може да стане значително по-суха, ако глобалното затопление достигне 2 градуса по Целзии. Най-силните ефекти се очакват при екстремни суши при средна увереност на учените. Отново има средна увереност, че ограничаването на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзии се очаква значително да намали вероятността от екстремна суша, дефицити на валежи и рискове свързани с недостига на вода, т.е. воден стрес в някои региони. В частност, рисковете свързани с увеличаването на частотата и мащабите на сушата ще бъдат значително по-големи при 2 градуса по Целзии в редиземно регион и в Южна Африка. Южна Европа и Средиземноморието са потенциални рискови райони за засушаване при нива на глобалното затопляне над 1,5 градуса по Целзий. Тогава в Средиземноморския биом ще настъпи разширяване на пустинните терени и растителност, което ще доведе до несъизмерими промени спрямо последните 10 000 години, със средна увереност на учените. Ограничаването на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий в сравнение с 2 градуса по Целзий може да намали до 10% дълът на световното население, изложено на увеличен воден стрес, предизвикан от изменението на климата, въпреки, че има значителни различия между регионите. Особено големи ползи могат да се очакват в региони като Средиземноморието и Карибите. Преди да преминете към урок 4 и да откриете повече за наводненията и покачването на морското равнище, отделете време и за допълнителните материали. Чао!